بركب بركب فكر اكتب قبل العقمة درب بركب بس على نفسي ضرب الاحي نفذ نفذ بس تستبعد وعقلوه عزل اقراه بدون توقف لسا مسجل وقف صنفور ودوه عصفور تابع شامخ ماني بارد شاني فارد ماني سارق اي حد شايف ويني عيني صرت واصل عالخيمة بوفر دايما بتحمم غالي همك عيب تفش عيبة بتوسع هيكي شوي متدرب بجلد الشاي متكهرب بالشاي مايك بالسد بس الشاي شوي الشد شوي واج بتواطأ ببروغ تكسي بتقاصص رجع في الحيطة زي رشم الخطأ في الخط مش حدا تيسجلوا الشبك محسور والطابة منفس انتبه للملعب الجمهور براني دم اللعب محروق والحكم معروف كل كرة يسلموا صباح الفوز صباح مواكز راضي الحب راضي تنافس لوني اتوك تحت الحابس اوسط رز الشبك والجامع راضي الموت تبطل تجاوب سائل ما بتسال ما بتناقش ورقة بس ما بتسمع الله كابس بس شيء ما يسمع مارب انه شوي الله كاذب انه الحي ثابت بس مش ميت احمد هادي بوسط غليلي يوسف ماسك المحل شجاع خيان غايب السكاي